ما الفرق بين كافر فعل خيرا وكافر لم يفعل شيئا يوم القيامه لا اللي هيعمل خير من غير المسلمين في الدنيا ربنا يؤتيه جزاء عملي في الدنيا جزاء عملي لان الله لا يضيع اجر من احسن عمله